یہ کھیل اس لیے پسند ہے اس سے جو بن جاتے اور بندہ چوس رہتا ہے کھیل کھیلنے سے انسان کی صحت تندرست ہو جاتی ہے لڑکیوں کو بھی کھیلنا چاہیے ضروری ہے کہ لڑکے کھانا بنانا سیکھیں لڑکوں کو اسپورٹ میں بھی حصہ لینا چاہیے لڑکیوں کے لیے الگ کھیل کا میدان ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی ایک اچھی پلیئر بن سکے